السلام عليكم هناك بعض أنواع النساء اللواتي لا يستطيع الرجل مهما كانت مواصفاته التأقلم معهن أو الاستمرار في ارتباطه بهن بل هو بعبارة مختصرة سيهرب منهن عاجلا أو آجلا في هذا الفيديو سأتحدث عنهن تابعوا معي طيب لنبدأ على بركة الله الفتاة الأولى التي يهرب منها الرجل هي الفتاة غير الآمنة هذا النوع من الفتيات التي لا يحبها أي شخص بجانبه الرجال لا يجيدون التعبير عن المشاعر وإذا كانت هناك فتاة بجانبهم ستخبرهم باستمرار بأنها تشعر بالسوء حيال شيء ما فلن يكون الرجل قادرا على تهدئتها بالطريقة الصحيحة أيضا يفضل الرجال الزواج من فتاة قوية بدلا من شخص مضطرب وغير متأكد من أفعاله ومشاعره فقط إذا كانت فتاة مثل هذه حسناء، فيمكن أن تحصل على فرصة مع رجل، ولكن بمجرد أن يرى وجهها الحقيقي سوف يختفي. الفتاة الثانية التي تعامله كأمه، إنه لأمر لطيف أن تعتني الفتاة بزوجها، لكن إذا تصرفت كما لو كانت والدته، فقد يصبح الأمر محرجًا بعض الشيء. أنا لا أقول أن الرجال لا يحبون أن يتم تدليلهم لكن إذا كنت تجهزين ملابسه كل يوم عمل وتخبرينه متى يذهب للاستحمام أو متى ينظف أغراضه فأنت أشبه بأم لا زوجة يعتقد الرجال ببساطة أن الفتيات من هذا القبيل تخنقهن لأنهن يخبرنهم دائما بما يجب عليهم فعله وكيف يتصرفوا وكأنهم لا يتمتعون بالفطرة السليمة لذا إذا كنت تفعلين هذا، توقفي في الحال الفتاة رقم ثلاثة هي الباحثة عن الذهب من الجيد أن تشتري شيئاً لفتاتك هنا وهناك ولكن إذا كانت معك فقط بسبب كل الهدايا باهظة الثمن التي تحصل عليها منك والوجهات الغريبة التي تأخذها إليها فهي لا تحبك ولكن تعشق أموالك تعرف هذه الفتاة بالباحثة عن الذهب لأنها تستخدم أموال شريكها للارتقاء على المستوى الاجتماعي وبهذه الطريقة تجعل حياتها أسهل إنها شخص لديه قلب بارد ولن تكون أبداً امرأة يمكنك الاعتماد عليها إنها تهتم باحتياجاتها فقط وهي ليست شخصاً يمكنك الوثوق به لأنها ستستبدلك برجل أفضل بمجرد العثور عليه. الفتاة رقم أربعة هي المفرطة التعلق نظرا لأن كل رجل يتطلب مساحة ووقت خاص به بمفرده فإن آخر شيء يريد القيام به هو الانخراط مع فتاة لا يمكنها تقديم هذا له خاصة بعد المواعيد القليلة الأولى لذلك إذا وجدت نفسك في موقف مزعج حيث لا ترغب في الرد على الهاتف سبب مكالماتها المستمرة حول لا شيء على الإطلاق فمن الأفضل عدم التورط في هذه العلاقة المكالمات الهاتفية من هذه الفتاة لن تتوقف وكذلك الزيارات بمناسبة وبغير مناسبة بل ستزداد سوءا بمرور الوقت الفتاة رقم خمسة هي الدراما كوين ملكة الدراما فتاة كهذه لا تستطيع التعامل مع كل المشاكل التي تلقيها عليها الحياة وستظل دائماً قلقة بشأن شيء ما سوف تلومك لأن تسريحة شعرها ليست جيدة اليوم ولن تعتقد أبداً أنها ربما تكون مسؤولة عن بعض الأشياء السيئة التي تحدث في حياتها ستخرج دراما من لا شيء ولن تستمع إليك عندما تطلب منها أن تهدأ وترتب الأمور بأفضل طريقة ممكنة إنها عنيدة حتى العظم ولن تستمع أبداً إلى نصيحتك مهما كانت جيدة الفتاة السادسة الغيورة فتاة كهذه ستشاهد التهديدات حيث لا وجود لها حقا ستشعر بالغيرة من كل امرأة تدخل حياتك ولن تثق بك عندما تقول ان شخصا ما هو مجرد صديق او زميل ستثير المشاكل دائما حيث لا توجد ولن تكون قادرا على اقناعها انك تحبها فقط وانك لست مهتما بالنساء الاخريات ستكون متشككة طوال الوقت وسيؤدي ذلك إلى وصول علاقتك نحو نقطة الانهيار بالنهاية الفتاة رقم سبعة هي الخاوية فكريا عصفير لا يوجد شيء من المسلم به أن كل الرجال يغريهم جمال المرأة في مرحلة ما من حياتهم ومع ذلك إذا كانت ببساطة غير قادرة على إجراء محادثة فكرية فسوف يفقدون الاهتمام بها تدريجيا نظرا لان هؤلاء النساء عرضة لسوء فهم معظم كلماتك والتوصل الى تفسيرات خاصة بهن، يمكنك ان تكون على يقين من ان جمالها لن يعوضك عن اللحظات المحرجة العديدة التي ستختبرها معها. الفتاة رقم ثمانية العصبية. على الرغم من حقيقة ان جميع الازواج يتشاجرون، واحيانا يكون من المستحيل تجنب الخلافات عمليا، يجب ان تتاكد من ان المرأة التي تود الزواج بها لا تبحث عن ذلك باستمرار الخبر الصار هو ان هذا النوع من النساء عاده ما يكون من السهل اكتشافه حيث من المحتمل جدا انها ستبدا مشاجراتها معك من التواريخ القليله الاولى للقاء والحقيقه هي ان القتال لن يتوقف ابدا وان مواعده مثل هذه الفتاه ستجعلك غير سعيد على الاطلاق وعلى المدى الطويل الفتاة التاسعة هي البرينسس الأميرة عندما تلعب امرأة دور الأميرة فإنها لا تهتم بالحب أكثر من اهتمامها بالعشق والوقوف على قاعدة التمثال بكل بساطة تريد الأميرة الزواج من رجل يعتبرها زوجة تذكارية أميرة حاكمة في بيتها تعتبر زوجها خادما لها ولا تكلف نفسها عناء فعل أي شيء في سبيل بيتها أو زواجها إن النساء اللواتي يتبنينا هذا الدور لا يسرقنا فقط سعادة الآخرين ولكن أيضا يدمرنا أنفسهن ويأخذنا فرصة في الحب الحقيقي تواصل الفتاة الأخيرة في هذه الحلقة هي الخائنة طبعا هذا النوع من الفتيات ساقط في ميزان الأخلاق والشرع إذا كنت تخطط للإنخراط مع امرأة متزوجة أو فتاة في علاقة حالياً فمن الضروري أن تتذكر أن هناك احتمالات بأنها ستخدعك في النهاية أيضاً لتوضيح الأمر ببساطة نظراً لأنها على استعداد للقيام بذلك في المقام الأول فأنت تتحمل مخاطر كبيرة للتعرض للأذى كانت هذه مجموعة من النساء اللواتي يهرب منهن جميع الرجال اكتبوا لي في التعليقات هل هناك أنواع أخرى ينفر منها الرجل؟ إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمه ودعم القناة بمشاركة رابط الفيديو بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله السلام عليكم